بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسرعة أيها الأحبة انتشر فيديو عن دوران الحيوانات لترسم مسارا دائريا واستمر هذا الأمر أحيانا عدة أيام نريد أن نتساءل هل هي ظاهرة طبيعية أم علامة خطيرة لحدوث شيء مثلا؟ من الناس من ربط هذه الظاهرة باقتراب الساعة ونحن موقنون ايها الاحبة ان الساعة اصبحت قريبة لان معظم العلامات الصغرى ظهرت التي انبا عنها النبي عليه الصلاة والسلام وبقي العلامات الكبرى والساعة تاتي بغتة كما يؤكد القران العظيم لذلك ايها الاحبة ارجو الا نطمئن في هذه الدنيا والا نجعل املنا طويلا الساعه لا تاتي الا بغته كما اكد القران العظيم الحقيقه ايها الاحبه الفيديو الذي اود ان اعرضه وربما الكثير شاهده فيديو لي اغنام تدور بشكل دائري طبعا هذا الأمر حدث في شمال الصين مؤخرا ولفت انتباه الباحثين والعلماء وحاولوا أن يضعوا تفسيرا له طبعا أيها الأحبة مثل هذا الأمر حقيقة آه العلماء حتى الآن عجزوا عن إيجاد تفسير علمي السبب أنها ظاهرة غريبة فأفضل تفسير وجده العلماء أن هذه الخراف حسب مبدأ القطيع هناك أحد الأغنام بدأ يدور بشكل دائر وتبعه الآخرون يعني هذا تفسير ليس تفسير تفسيراً إنما مجرد رأي تفسير الآخر أن صاحب هذه الحظيرة حجز الأغنام لفترة طويلة فأصيبت بالاكتئاب فبدأت تلف حول نفسها لانه ليس لديها ما تفعله. تفسير ثالث يقول هذه الامراض تصاب احيانا بمرض يجعلها تدور ولكن هذه مثل هذه الامراض لا تعيش طويلا، هذه الخراف بقيت كما يعني يقال اكثر من 10 ايام بحدود 12 يوما وهي تدور تدور بهذه الدائره. الحقيقه ايها الاحبه أنا لدي رؤية أنه لا يوجد شيء عبث في هذا الكون هذه الحيوانات عندما تقوم بسلوك غريب لابد من حدوث أمر أيضا غريب أو أمر خطير لأننا نعلم أن الحيوانات تسمع الترددات المنخفضة جدا نحن لا نسمعها فالفيلة مثلا تسمع الترددات المنخفضة جدا التي تطلقها الأرض قبل حدوث بعض الكوارث مثل الزلازل وبالتالي تبدأ هذه الفيلة بالركض وبالهيجان مما يدل على حدوث زلزال أو كارثة فدوران هذه الأغنام بهذا الشكل الغريب ربما يدل على حدوث كارثة قريباً نحن لا نعلم طبعاً نسأل الله السلامة والعافية للجميع أنا كنت قد نشرت مقالة قبل سنوات عن أن الضفاضع تتنبأ بالزلازل هذه الصورة هنا أيها الأحبة لعدد هائل من الضفادع هجرت مساكنها وبدأت تتجمع في منطقة بعيدة عن زلزال سيحدث بعد أيام <تصفيق> لاحظتم أيها الأحبة لذلك هناك زلزال مدمر في الصين حدث قبل سنوات دمر مناطق شاسعة من الأرض وأباد مئة ألف إنسان وشرد مئات الآلاف طبعا هذا إنذار من الله ونوع من العذاب ليعود البشر إلى الله سبحانه وتعالى الذي قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون هذا الإنذار لكل البشر أيها الأحبة طيب الظاهرة الغريبة التي حيرت العلماء هي نزوح عدد هائل من الضفادع قبل الزلزال بيومين وتجمعهم أين؟ تجمعوا حقيقةً آه في مكان آمن بعيدا عن الزلزال ولكن هذه الظاهرة لم يكتشفها العلماء إلا بعد حدوث الزلزال وحدوث دمار هائل وعدد هائل من الضحايا هذه المخلوقات زودها الله بأجهزة إنذار تتحسس الترددات المنخفضة جدا التي تصدر عن الأرض قبل الزلازل يعني هذه الترددات أيها الأحبة حتى الأجهزة الدقيقة لا تقيسها حتى أجهزة الزلازل لا تقيسها ولا تستطيع أن تتنبأ بها ولكن بعض من هذه الحيوانات أو هذه الكائنات لديها قدرة أكبر من البشر وأكبر من الأجهزة على التنبؤ بالكوارث والزلازل لذلك تأخذ حذرها وتبتعد عن مكان الخطر فسبحان الله يعني انظروا كيف ان الله عز وجل زود هذه الكائنات بقدرات هائله نستطيع ان نقول هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين، هؤلاء الظالمين يدعون ان كل شيء جاء بالمصادفه احبتي في الله في الكون لا مصادفه على الاطلاق حتى الورقة التي تقع الورقة التي تسقط من الشجرة هي بتقدير من الله وهي بنظام محسوب وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعلم طبعا هنا أيها الأحبة بعض الحيوانات قلنا تتحسس الترددات المنخفضة التي تطلقها الأرض كمؤشر على اقتراب الزلازل التطور العلمي الهائل بقي عاجزا أمام تحليل هذه الترددات أو معرفة ما الذي تدل عليه سبحان الله لذلك هنا أيها الأحبة قد يلجأ العلماء في المستقبل لاستخدام هذه الحيوانات للتنبؤ بالزلازل ومن هنا نستطيع أن نقول للمشككين والذين يقولون لماذا خلق الله الضفاضة؟ لماذا خلق كذا لماذا خلق كذا كل مخلوق مسخر لخدمتك أيها الإنسان وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كل شيء مسخر لك جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون طبعا الطيور الفيلة الحيتان الأسماك كلها لديها قدرة على التنبؤ بالزلازل والأعاصير والكوارث الطبيعيه سبحان الله. هناك دراسه ايضا توصلت اليها الباحثه راتشل جرانت بينت ان سلوك الضفاضة قد تبدل في منطقه لاكويلا الايطاليه عام 2009 حيث يعني لوحظ فرار هذه الضفاضة من البحيرات التي كانت يعني هي المكان الطبيعي لها. بعد ذلك حدث زلزال قوي بلغ بحدود 6.3 على مقياس رختار، <تصفيق> يعني الظاهرة هذه لوحظت في الصين وفي إيطاليا وفي أماكن متنوعة، وبالتالي قد يكون دوران هذه الأغنام مؤشر على شيء، نحن أنا أنا بالنسبة لي كمؤمن أي ظاهرة أراها أخذ منها العبرة، أي شيء يلفت انتباهي في هذا الكون يجعلني أقول لا يعني سبحان الله ويجعلني دائما أسرع للاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى لأن يوم القيامة قريب أيها الأحبة والله يأمرنا قال تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين لذلك أي ظاهرة أخي الحبيب تراها من حولك سارع للدعاء سارع للتوبة النبي عليه الصلاة والسلام عندما شاهد الكسوف سارع للصلاة مع أنها ظاهرة عادية وسارع للإستغفار وسارع للإكثار من السجود والدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو حال المؤمن إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته